الخلود ما تسوى خالد بس في ماما تكتب تبند حسابات هذه اقصى احلامك النكس فيك موجود جاي احسسك بالذنب كيف بالله بتجاريني وانت تغني من الامس ترى ما تكون ناجح لما تبند حسابات ترمي يكون في تطور لما تنسخ كحسر حسره وسنه حابس انفاس بس انه يعشق الراس لان حول اسباب في دبره شفلك دبره الضربه هذه لك بتكون من خبره هنيك وسلب كرامه اللي جناه نفسك انت ترى تبقى للفشل مقيد بقيود طبيعي ما لك كلمه لانك مسير بعيور اسحب كلامك الان ما بتواجه غير الندم كنك باني ولا شي بس على عليك بينهدم محد عارف انت مين هذه هذي مجهوله وسبب الوفاه اغتصب في الجوله لوله لولا من نصيبي فهاذي كلبي نابح لاني عارف مهما ينبح برضو بطلع رابح انا جزر ما بمزح اقلب البيف مذابح كل مسيه جاني هالكه تربيت على البيت اجازة مني فالكه لا اداء ولا كلام بصرني فرابك سيه ترمي كذب واتهام ارددت انك متحيه كلامك ما لا معنى ليتك ساكت يا صبي لانه كلامك ما ينفعنا انت الاضعف في القوافي معمر لك سلاحي والرحمه للقذافي ضجيج طول البيف صراخ اثر تعنيفه كل ما يرمي لنا لاين يطلع في عيفة انت اضعف في القوافي تبلع حروف نشافي ذي المرة بس تسخين الجملة الثانية يجيب مطافي تأكد دائم ان الجاي اقوى من اللي راح هالمره ذي رحمتك ثاني بنزع الارواح